Răspunsul dur dat de un lider PSD la solicitarea preedintelui Iohannis privind demisia premierului Dencil. Declarații nefericite făcute după coborârea de pe bicicleta sublinierea a liderul PSD-Olt, Paul Setenescu, declarații făcute de presubliniere dintele României Claus Iohannis. Prin care subliniere f de stat în cerea demisia subliniere f guvernului, Viorica Dencil. Din păcate, presubliniere dintele nostru, Iohannis, subliniere Iar ar trebui să fie presubliniere dintele tuturor, este în campanie electorală. A coborât de pe biciclet, a făcut nii subliniere pe declarații nefericite, după aceea a făcut alte declarații tot nefericite. Cred ce ar trebui să ne reprezinte pe toți, până la urmă, pe toți românii, nu doar o anumită parte. Sper să sublinierei revizuiască atitudinea sublinierei până la urmă contează ce se întâmplă cu cara noastră, nu cu anumite persoane. Funcțiile sunt trectoare pentru toți oamenii politici sublinierei cred ce ar trebui să se gândească la români sublinierei la România atunci când face astfel de declarații, a declarat vicepremierul Paul Setenescu, la latina, conform mediafax. Președintele României a cerut demisia premierului vineri, declarând ce l-a demonstrat în cele trei luni de când conduce guvernul României ce nu face fac poziciei de prim-ministru.